حي الاميرة بنت روس السلاطين الي قبلت رشوا الورود الشذية, الشذية هذه العنود هذي العنود لعيونها, لعيونها صف وصفين صف صفين واستقبلوها يا العذاره بتحية قوم العبوا قوم, قوم, قوم العبوا يا المزايين يلعذار خلوا فرحها ليلة عالمية, عالمية خلوا, فرحها خلوا فرحها ليلة عالمية سلامي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جبت للنخال والسلاطين اهل